Určitě. Určitě bych pracovala, možná bych změnila práci, kdyby nebylo důležité, kolik peněz vydělám, možná, myslím, že bych měla větší osobní svobodu. Asi bych pracovala, kdyby měl hodně peněz. Pravděpodobně bych se začal brzo nudit. A pracovat teda nemyslím, že musím pracovat pro korporátní firmu a třeba dělat pro nějakou neziskovku nebo něco podobného. Jakože bych nemohl ležet jenom na zadku, anebo, nebo sedět na, zá, na zadku někdy na zahradě. Kouřit tam cigáro a čekat, co se stane a kdy přijde se to mír. Musela bych něco dělat, určitě. Já bych, já bych pracovala, ale jenom na věci, které mě baví. To znamená, že bych určitě ráno nevstávala v 9, abych byla na nebo nevstávala bych v 8, abych na devátou byla někde v práci, abych tam seděla do 5. Bych nepracovala. Dělala bych asi to, že bych si vybrala nějakou aktivitu, která by byla obecně prospěšná, někomu by pomáhala a asi bych dělala spíš to.